Då är jag vär så heldig att få med mig Henrik Herrerbröden, eh, psykolog eh och expert på tester och återkoppling. Eh og Henrik det vi ska gå igenom nå, det er att jag ska på något sätt av läringsdesigne som vi har utvecklat over en årrekke i nettkurser på Högskolan i Östfold. Och så vill jag egentligen realitetsteste en del av dessa tinga med dig. Det första har har du nog för sig att bruka Milkbullet Choice. Jeg vil si ja, definitivt. Det vi ser er at hvis studenten får velge, så velger man veldig ofte repetert lesing, det vil si lese igjen og igjen og igen. Det har vist seg å være foretrukket, men ikke spesielt gunstig hvis målet er å lære mest mulig og best mulig. Dermed er Multiple Choice et godt alternativ, og det har vist seg å kunne gi en sånn positiv testing-effekt, det vil si godt læringsutbytte. Men hvorfor har Multiple Choice da så dårlig rykte, og speciellt i akademia? Fordi det går an å lage testen på en dårlig måte. Hvis målet er reflektion så kan multiple choice lages på en sånn måte at du får veldig lette alternativer, og så känner du igjen det rette alternativet veldig fort. Og det er en sånn morsom test å ta, men det er jo ikke spesielt effektivt for læring. Så jeg tror det er mange dårlige multiple choice tester som er brukt fordi det er lett å lage, og det er lett å besvare. Nå skal jeg ta en laksmus-test på hvordan vi har valt å bruke. Multiple Choice i våre studier. Og det første vi gjør det er at vi bygger opp en modul typ med fem og fem spørsmål underveis. Mm. Og når jeg var student så var jeg på en måte minstemotstandsveistudenten og prøvde å komme meg kjoppest mulig gjennom studiet. Og vi har tänkt på en måte at når vi lager studier så skal vi sørge for at alle lærer også minstemotstandsveistudenten. Mm. Og min første tanke er hvis jeg lager en multiple choice test underveis i modulen som det igjen møter i en sluttest i modulen, for det er prinsippet vi har. Vi har 5 og 5 spørsmål underveis, og så møter de det samme spørsmålet i sluttesten. Men minste motsmann Sveimagnus, han ville valgt å bare notere ned det riktige svaret og gå i sluttesten. Derfor har vi valgt å bruke et prinsipp er at du får, hvis du svarer feil, så får du ikke vite hva som er det riktige svaret men det vi kaller for formativ tilbakemelding. Du får vite hvorfor det svaret er feil. Ja. Eh, og en, høres dette her for luft ut? Jeg vil se si ja, fordi det dere gjør her er å gå litt dypere enn bare rett og galt. Dere går litt dypere på hvorfor ting er som det er, og de kognitive prosessene bak, det vill se si, vad er det som er galt med resoneringen her, kanskje? Eller hva er det som gör att detta alternativ är inte så optimalt som et annat. Det skapar mer reflektion och djupare processering efter Mitchson än bare rätt och galt. Et annat eh uh, virkemedel som vi har gått fram de siste åren, det är att vi har provat osso stille mindre kontrollerande spørsmål mm. och mer spørsmål som främmer læring. Så det är väldigt mycket mindre frågeställ om årstall och steder. eh sån där vi vi säker upp om du har läst artikeln till att vi prövar att stille det vi kaller da læringsfremmende spørsmål. Mm, mm. Kjempe lurt. Veldig bra. Hvis målet er å skape dypere læring, mer refleksjon på et dypere nivå med hva er disse konseptene og hvordan hänger de sammen, så er jo det noe som i testen og det høres ut som dere gjør. Så har vi også tatt en annen ting og det er at vi sier til studenten at flere av svaralternativene kan være riktig. Mm. Vi ber dem svare alle de riktige svarealternativene. Eh, vår tanke i utgangspunktet har vært at da må studenten reflektere mer over spørsmålene i forhold til hverandre, og de vet alltid at du skal velge flere hvis det finns flere riktige svarealternativer. Høres det for luft ut? Ja, hvis målet er å unngå den lette prosesseringen med gjenkjennelse som det jo ofte er. For som sagt, multiple choice kan skape en sånn der var det rätt alternativet, det kjenner jeg igjen videre til neste. Hvis målet er å unngå det, og heller skape en dypere tankeprosess med hvordan hänger det her sammen og vad er mest riktig, så er det et godt virkemiddel dere bruker der. Vi lar studenten ta testen hvor mange ganger han vil. Burde vill satt av at du bare gjør det en gang, eller er det grejt at vi lar den gjøre testen flere ganger? Jeg ser ikke noe skade i at de gjør det flere ganger. Det som man oppnår med en testing-effekt er jo mer kvalitet i prosesseringen. Og så lenge studenten kan ta testen igjen og igjen og opprettholde en viss kvalitet i hvordan man tänker. så er det positivt, men jeg ser ikke helt uansett altså vad som kan gå galt ved å gi testen flere ganger. Vi bruker ju multiple choice Henrik fordi att vi tänker skalbarhet. Och når vi först har lagt en god multiple choice till ett konsistent pensum, så är det ju noll insats for att återanvända det och rette på. Mm. Jag ska också säga si att vi inte nödvändigtvis bara brukar denna formen for fördering. Eh, men hvis du skulle värdera, vad ville du valt? Ville du valt multiple choice eller ville du valt fritextinskrivning av svar för studenter elever? Gitt at målet er dypere læring, mer processering på et dypere nivå, så ville jeg nok valgt fri svar. Når det er sagt, så har jo multiple choice noen fordeler, ikke minst i praktiske, som du sier. Og en multiple choice-test kan gjøres bedre ved å ta i bruk noen som det dere gjør med å ha flere riktige svar, men jeg ville valt fri svar hvis jeg måtte velge i et sånt dilemma. Hvorfor? Fordi det gir et større krav til mental insats. Det har kun få ledetråd fra en tekst med spørsmål i oppgaven, gjør at du må hente fram kunskap mye mer selvstendig, og det har vist seg å ha noen gode effekter, det gör deg blant annet mer forberedt på en dypere prosessering når du senere i livet må få fram kunnskapen uten svarealternativer, og så kan du styrke de minnene du har, kanske til og med utvide de minnene du har. Så det gir rett og slett en god læringseffekt gjennom krav til